Слава Богдану! Сьогодні, 1 лютого, 23 року, батальйон «Свобода» тримає оборону Бахмуту околиць околиці міста. Ситуація непроста, ворог набирає Наше завдання Якісно його знищити, що ми робимо? Станом на вчора знищено два десятки окупантів, поранено 28 окупантів, знищено 2 мінометри. Знищено склад артилерійського боєкомплекту і склад стрілецького боєкомплекту, знищено два лінійних КСП. Тому працюємо якісно, намагаємося виконувати свою роботу так, щоб у окупанта, навіть думки, не виникало штурмувати села. Хоча заміна відбулася зараз, до, до цих деградантів прийшли свіжі сили і у них з'явилася надія, що щось з них вийде. Ми е, готуємося завдати такого удару, щоб у них пропали всякі надії, вся, всяка, всяка навіть думка про штурми. Але час покаже, прогнозувати, нехай прогнозують телевізійні експерти, а нам треба робити свою роботу. Все буде добре. Слава нації.